Výraz ve tváři bývá univerzálním prostředkem, který nám umožňuje poznat pocity toho druhého. Pokud se jedinec tváří veselé, může tím způsobit radost i nám. Pokud vypadá naopak smutný, budeme se nespíše snažit mu ještě víc nepřitěžit. Možná se také budeme ptát, co se stalo, Můžu za to já? Výraz ve tváři dokáže vyprávit příběh. Někdy tento příběh může být smutný, plný starostí, zmatku a nenaplněných potřeb. Jindy může být radostný, plný duševního naplnění, klidu, a odpočinku. Ty smutné příběhy jsou však běžnější. Naše chování nese velkou zodpovědnost. Jak vůči zvířatům, tak vůči lidem. Nezpůsobujme zbytečné strádání tam, kde to není nutné. Spokojenost vypadá lépe. Smutek někoho kdo má zemřít hůře.